بالشكل ده شنطة جميلة جداً خامتها حلوة خامتها برضو بيري سوفت بالشكل ده الأكسسوارز بتاعها جولد هي لونها أصفر لكن فاتح شوية يدي أوف وايت تمام؟ الشنطة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ عملاء سوكيوت الكرام برحب بكم أهلا وسهلا وعايز اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه على راس السنه اللي داخله علينا طيب، وبالمناسبه دي انا جايب لكم معايا شنطه شانيل هو طقم على بعضه شنطه كبيره شويه وكروس معاها صغير، الاثنين بلونين مختلفين لكن شنط جميله جدا نازله ترند دلوقتي وهان شاء الله يا رب تعجبكم، نعددها عليكم في السريع، اولا الشنطه الشانيل الكبيره بتيجي بالشكل ده تمام، الشوبينج باك بتاعها على الشنطة. لونها جميل جدا هي لونها اوف وايت مدي على اصفر شويه بالشكل ده هي كده بتبقى مقفوله بالشكل ده شنطه جميله جدا خامتها حلوه خامتها برده بيري سوفت بالشكل ده الاكسسوارز بتاعها جولد هي لونها اصفر لكن فاتح شويه يدي اوف وايت تمام الشنطة دي مقاساتها خمسة وتلاتين في سبعة وعشرين كبير جدا وليها يد كروس وواسعة برده من جوه دي اليد الكروس بتاعتها واسعة برده من جوه متقسمة ليها جيوب بالشكل ده شكلها من جوه طبعا ليها جيب سوستة من هنا حضراتكم لو تشوفوا الاختام بالشكل ده هنا ليها جيب بدون سوسته في الجنب ده وليها جيب بسوسته هنا في الجنب ده شنطة شكلها شيك وخامتها حلوة لمحبي الشانيل السوفت اللي زي كده بالخامة السوفت دي تمام اعرض علي حضراتكم برضو الشنطة السوداء هي ده هو كروس باك بالشكل ده كاميتها جلد كافيار مخدومة طبعا هنا اكسسوارز جولد برضو مفتاحها البناء بتاعها هو يعني نفس شكل الشانيل اللي هو الجدل. معدن في جلد كافيار بردو في الشنطة دي مقاساتها ستة وعشرين في ستاشر ستة وعشرين سنتي في ستاشر متقسمة من جوة بالشكل ده كده من جوة ليها جيب خلفي وليها فتحه في النص اعتبر زي الفيب في. يا رب تكونوا شايفينها معايا كويس بالشكل ده وليها فتحه ثاني كبيره ليها جيبين من جوه طبعا اكشن موجوده في كل حته هنا بردو كده معنا الشنطه الكروز دي بو الكبيرة دي اتمنى يا رب تكون عجبتكم طبعا بحب اسمع استفساراتكم واسئلتكم على رقم الواتساب يا ريت بلاش في الكومنتات لان انا مش ببقى افتح الكومنتات كتير فيا ريت مراسله تبقى على الواتساب هسيب لحضراتكم الرقم في اول كومنت مصدق يا رب تكون عجبتكم مع السلامه